السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم مسابقه وتحدي جديد تحدي عنجر قوي قوي قوي مع اثنين صعايدة مفنقلين معكم تحدي القصب واكل القصب اللي هيفوز معاني هياخد تليفون صمصر جريسي جديد. السلام عليكم <تصفيق> النهارده معانا مسابقه اللي هياكل قصب كثير هيكسب التليفون دي <تصفيق> ابو اللي مخلع سنانه اللي مخلي على الستان يروح للدكتور الستان وتوكل على الله من هنا. معايا دكتور ساطر انا عارف. ثواني يعني إيه يا عمي ثواني يا, يا, يا باشا احسن من الايفون زادت شوف يا باشا تليفون سامسونج يا سي آه. تمام آه. اللي, هتفوق اللي هتاكل قصب كثير آه. هتفوز بالمسابقه. لا كده باشا نبدأ. آه. يلا اعتبرني هاي ثواني اه. يلا باشا ابدا ثواني. لسه مسابقه. يلا اثنين بدات المسابقه مع اثنين المفنقلين. يلا احلياس احلياس احلياس ايوه ايوه لوك يا تلوك. لوس احليس احليس ايوه محمد محمد محمد بسنانه ينصر ديني اسنانك يا اقلب اقلب ايوه يا حبيبي ايوه انقش انقش ويرام رامي قرب يخلص الكعب الاول وقرب يا محمد ومحمد ما يتنمس في الكعب وخلع اسنانه ويخلي اسنانه بيورموا الكعب بدل ما هياكلوا رماح قوم محمد معتلفت في القصبة معيداه بيبص فينا متوسل مش مسوسي ما عجبوش الحال فانقل ايوه ايوه قوم وحليس وحليس متقدم بكعب وبواله على محمد يلا يا ريز يلا ايوه ومحمد وحليس زور وحليس زور انصر ايه مالك مالك حسدني مالك واحد عندنا في المسابقه زي المشاهدين حلو مالك الف سلام مارا. عليك هتقوله له مش قديم يا بنت خلاص خلاص كده حضرتك كده حضرتك يا باشا كده انا اللي افوز بالتليفون حضرتك كده انا اللي افوز بالتليفون تفوز بيها بالتليفون طب هو كده امك التليفون اللي فاز معانا النهارده احلياس المعنجر المفنجل. احليس ويفوز معانا بتليفون سامسونج يا لك آه. الف مبروك يا عم احليس يعني احليس حضرتك فاز بالتليفون واذا كان وقف في زوره العود القصم طب ما قرش اكثر منك يعني انت قرش اكثر منه ما نخلع اسناني مخلي اسناني ان شاء الله وجع دروسك يا احنا ما لنا بالكلام دي يعني وده يروح علي دلوقتي. يعني. يا باشا خلاص ضاع عليك دي. انا اللي فايز بالتلفون. انت فايز انت انت صاحبي الحلوه الحلو المره الحلوه المره مع بعض نقسمه بالنص يا سلام صعب صعب إيه؟ انت القلق إيه؟ شويه خم هناك انت ما آه فزتش بالهندا فاز وفاز الف وينا. مبروك يا عم حلياس ان شاء الله تقطع بعرق العافي بس على و... النبي ح.. يا عمي خلاص خلاص يا باشا المسابقات المسابقات يا خلاص يا خلاص يا خلاص والله كثير أنا ليه؟ ليه ليه يا عم صل